До плечей не заплющить еко-джей Вперед-назад працюй, давай Плечі просто обердай Мальничани долучилися до виконання онлайн-руханки України у Всесвітній день руху «За для здоров'я». Понад сім десятків дітей розминаються в спортивно-культурному центрі «Плоскирів», розповіла культорганізаторка закладу Ольга Шевцова. До нас долучилися загальноосвітні заклади, це 20-та школа, а також дитячий садочок номер 10 та номер 48, до нас прийшли дітки. І разом усі ми будемо виконувати руханку, яку будуть виконувати в цей час в різних містах України і таким чином буде встановлено новий український рекорд. І встань, і встань, і і Діти дуже зацікавлені в великих масштабних акціях. Вони хочуть продемонструвати себе во всій своїй творчості. У нас багато дітей, які займаються в різних гуртках, ходять на Плоскирів, і для них такі акції – це ніби відкриття для себе знову якоїсь зірочки. Соціальна педагогиня загальноосвітньої школи номер 20 Олена Гладка каже, привела на національну онлайн-руханку до Плоскирова учнів п'ятих-шостих класів. Серед них шестикласниці Анна і Софія говорять про користь виконання фізичних вправ. Спорт дуже добре відволікає. Зараз стан, який в нас в країні, також нас розвиває, підтримує нашу фізичну форму, що також важливо для здоров'я, для нашого зовнішнього вигляду. Я вважаю, що спортом потрібно займатися для саморозвитку, щоб підтримувати свою форму. Після розминки хмельничани долучилися до національної онлайн-руханки, яка, за словами культорганізаторки спортивно-культурного центру «Плоскирів», стала наймасштабнішою в країні. Плескай, разом плескай. Після завершення руханки про свої враження розповіли дошкільнята Марк і Маргарита. Ну, так, да, сподобалося. Да. – мені, ну, мені сподобалось, я не дуже. Ну, корисно, де. Да. Про настрій, з яким робили вправи, говорять шестирічні Соломія і Володя. Я з веселим, з веселим. За словами директорки Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 10 Жанни Подялюк, на руханку вона привела 27 вихованців старших груп садочка. Я думаю, що в теперішній час, в умовах війни, діткам дуже важливо відволікати увагу на щось позитивне, спортивне, тому що це здоров'я діток і їхній здоровий спосіб життя. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.